السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة متفرعة من شارع لبنان الرئيسي الشقة مساحتها ميتين متر العمارة فيها اتنين اسانسير ومدخل شقة على الشارع فيها بلكونة على الشارع احنا دلوقتي في الريسبشن جيب بلكونة زي ما انت شايفين الشقة كلها على على نرجع نرجع نخش ده نحن الريسبشن نحن نحن نحن يشيل نحن نحن نحن نحن نحن نحن لباب الشقة تاني وهنشوف المطبخ وحمام الضيوف نبتدي الاول بحمام الديوف وبعد كده هنخش المطبخ طبعا المطبخ مسحته حلوة بنطلع من المطبخ لباب الشقة ونرجع لطرقه التوزيع هنخش اول حاجه اول غرفه على يدنا الشمال وبعد كده هنخش الغرفه الثانيه بعد كده عندنا الحمام اللي بيهدم الثلاث غرف ممكن حد يعمل حمام في الماستر ويخلي ده حمام ممكن هنا يتعمل بانيو شاور مكان الدش وهنا الغرفة الرئيسية دي مساحة الغرفة نرجع تاني للطرقة اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس لايك على ما نقدر علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس انها تقدر تتفرج على الفيديو وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته